Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Proketif. Nama saya Afiq dalam video kali ini. Kalau ni kali pertama anda ke channel ni, Proketif mempersembahkan isu, berita dan demonstrasi sistem untuk penonton. Klik subscribe untuk setia bersama dengan channel ni. Sedia? Jom mula. Dalam bulan Ogos 2021, kita masih boleh jumpa post-post di media sosial pasal live meeting. Kumpulan pro-evimectin kata ubat evimectin boleh mencegah dan juga merawat covid-19 Betul ke? Dalam video kali ni kita nak bincangkan betul ke teori dan hipotesis ni tanpa belengah lagi jom kita mulakan Golongan pro selalu promote penggunaan evimectin sebagai ubat covid-19 Kalau kita baca post media sosial diorang kita boleh baca macam mana evimectin boleh mencegah covid-19 ataupun bagi pro yang dah terkena atau bahasa formal yang dijangkiti boleh menyembuhkan penyakit bahaya tu Post dan testimoni diorang boleh kata banyak juga Tapi kalau ikut kata profesional dan pakar perubatan even Ivermectin ni tak berkesan pun Doktor cakap macam tu Farmasi pun cakap macam tu Tapi doktor-doktor atau ahli-ahli farmasi ni sendiri pun tak akan buat ni Sebagai rakyat biasa yang nak jaga kesihatan sendiri dan orang lain Penting untuk kita rujuk hujah-hujah diorang Supaya Kita tahu mana satu pilihan baik untuk kita Evometin ni adalah ubat anti parasit iaitu ubat yang dicipta untuk merawat penyakit yang berpuncul daripada parasit dan kegunaan ubat ni sangat meluas dan banyak digunakan untuk binatang Di dekat Malaysia, ubat ni diluluskan untuk binatang satu lagi info, ubat evometin juga ada penggunaan yang meluas untuk parasit cacing dan kelas erthropod beberapa kajian pasal keberkesanan evometin dah ditarik artikel-artikel tu ditarik sebab sama ada kajian tu sendiri lemah Ataupun penulisan kajian tu memang overclaim dan misleading Lepas artikel, artikel jurnal tu tertarik Tu yang buatkan ada pihak anggap ni konspirasi nak bagi duit dekat syarikat vaksin Dekat Malaysia, konspirasi yang banyak orang saya, Nak bagi duit dekat Yahudi lah tu Famous tu Dan kumpulan lima kong informatin sebagai ubat ni akan guna poin cakap buat covid dah ada Informatin murah je Kenapa nak bagi duit lagi Kerajaan ikut sangat cakap dalam HO Eh banyak lagi lah ayat diorang Sebab Salah satu argumen yang diorang pakai tu kata India guna berjaya Jadi kita tengok study dari India ni Kesimpulan study ni tak ada kebaikan evometin dalam nak sembuhkan penyakit covid-19 walaupun dah ditambah dengan faktor hydroxychloroquine WHO dan KKM masih larang kita guna buat ni Dan baru-baru ni juga kita dapat berita orang masuk hospital sebab makan evometin Macam yang dah dikatakan tadi ubat divimetin adalah ubat antidepresif. Kajian klinikal memang dibuat untuk evimetin, tapi dibuat dalam prosedur terkawal dan dalam pemantauan profesional. Selain evimetin, banyak je lagi ubat yang tengah diuji secara klinikal termasuklah hydroxychloroquine, fluvoxamine, favipiravir, dan chanakinumab. Chanakinumab, ah, uh, sebut tak tahu. Dan banyak lagi yang tengah pakar-pakar cuba. Dalam Malaysia pun KKM tengah cuba ubat evimetin ni. Tapi KKM akan kaji dalam kawalan ujian klinikal Nak terang macam mana ujian klinikal tu dibuat? Bukan dalam skop video ni lah tak apa, nanti kita buat satu video khas untuk terangkan ujian klinikal atau clinical trial tu macam mana Takat kajian-kajian yang dibuat, masih tak ada ubat yang diyakini boleh rawat covid-19 Dalam hujung bulan Julai lepas ada satu meta-analisis yang dibuat untuk kaji keberkesanan iv Meta-analisis ni maknanya kajian atas kajian Ujian klinikal yang dah dibuat tu dikumpul, lepas tu pakai pakar ni sudah dibalik, compare data, fahamkan metodologi kajian-kajian yang dikaji, lepas tu buat kesimpulan menyeluruh. Pening sikit, takpe tak faham boleh ditanya dalam komen. Hasil daripada ulasan dan review kajian-kajian yang dibuat, kesimpulan yang orang yang ahli dalam bidang perubatan ni cakap, tak ada bukti kukuh cakap EVMAT ini berkesan. Kajian ni dah ambil 348 uji kaji dari artikel jurnal ataupun rekod klinikal lepas tu tapis-tapis studies tu sampai 30 studies je yang boleh diambil kira Antara sebab studies tak boleh masuk meta analysis ni antaranya penduaan kajian maknanya satu kajian yang diterbitkan dalam lebih dari satu database yang kedua gabungan intervention maknanya ada ubat lain selain evometin dalam metod perubatan dan ketiga ada juga yang design studies tu salah jadi lepas saringan uji kaji 13 uji kaji yang ada tu pun tak dapat tunjuk bukti yang kukuh bahawa evenmetin boleh sembuhkan COVID-19. Secara ringkasnya, review paper tu bandingkan rawatan evenmetin dengan A, placebo ataupun standard of care sakit dalam. B, placebo ataupun standard of care sakit luar. Dan C, placebo ataupun tak ada apa-apa rawatan. Link meta analisis tu saya letak dalam link dalam description. Daripada hasil kajian pakar-pakar yang dah kaji pasal evimectin ni, lebih yakinlah kita bahawa evimectin ni tak boleh kita guna untuk merawat covid-19. Daripada kajian-kajian yang dah siap, tak ada keputusan yang meyakinkan untuk bagi tahu evimectin ni ubat nyamu jarak. Tak ada bukti kukuh yang tunjuk evimectin boleh kurangkan risiko, jumlah virus dalam badan, ataupun cepatkan tempoh rawatan dalam wad bila kita dengar atau baca hujah-hujah daripada gelongan pro evimectin ajak makan evimectin untuk rawat Covid-19 kita tak boleh percaya senang-senang je sebab pertama, ubat mesti kita ambil atau makan hanya untuk tujuan yang tertulis dekat kotak atau packaging ubat tu je yang kedua, mereka tu belum tentu doktor pharmacy, nurse, biologis ataupun pakar perubatan lain dan kalau mereka ni pakar-pakar bidang tadi pun tak boleh senang-senang suruh orang awam makan ubat tak ikut packaging jadi untuk pengajaran kita jangan ambil levimatin untuk merawat jangkitan covid-19 bahaya ambil ubat tak ikut arahan yang ditetapkan ni buat masa sekarang ni vaksin adalah itihah baling selamat vaksin ni adalah itihah mencegah penyakit kita cegah covid-19 tak adalah masuk hospital dan tak adalah hospital kena try and error ubat yang berkesan dan kalau kita ambil vaksin kita juga boleh kurangkan risiko jadi punca orang lain kena jangkitan covid-19 Okey, sampai sini saja video kali ini. Harap ada manfaat yang kita boleh ambil daripada video ni Boleh like video ni, jadi lebih banyak topik isu saintifik semasa boleh dibuat lagi Klik butang subscribe untuk subscribe ke channel BrokatTube dan tekan butang loceng untuk dapatkan notification video terbaru kami Jumpa lagi kita dalam video akan datang